فتاة بلا ذكريات تعيش دون أن تتذكر من أمس شيئا وكيف تتذكر ولم يحدث شيء بالأمس حجبت تحاول أن تتذكر أمسها الأول لا تتذكر فتبادر بقولها وكأنها تتذكر شيئا وهل حدث شيء أمس الأول؟ آه قالتها بحرقة المهندهج إذن لماذا أمارس لعبة الذاكرة بينما لم يحدث ما يثيرها لماذا أحاول التذكر ولكن هل حقيقة لم يحدث شيء بالأمس وأمس الأول الإسبوع الماضي ماذا حدث ماذا حدث ماذا حدث تضغط على الحروف الأخيرة بينما تذكر نفسها أغلقت حاجبيها وزمت شفتيها أجهدت نفسها ولكنها عبثا تحاول يرتفع حاجباها الى الاعلى وتندهش عيناها هل فقدت الذاكره اذا لا فانا حور في الثلاثين من عمري اعمل اعمل تنكسر عيناها ناظره للارض بينما تتذكر وعبثا تتذكر لا, لا لا لا لكن انا انا حور وعمري ثلاثه وثلاثين عاما اسكن حي الهرم تردد لنفسها مطوحة رقبتها وعينيها ليمناها يتحرك جسدها اماما وخلفا وكانها تسترجع حفظ درس مدرسي ثقيل لي ثلاثه اخوه كلهم اصغر مني واعمل اعمل تتوقف حركه جسدها هواء حار ينطلق من شفايتيها يتشكل دوائر تتشكل دوائر كبيره تحملق فيها في دهشه او في بلاهه لترى شيئا ولكنه شيء ليس واضحا تماما لا انها ترى نفسها متكوره في سريرها مرآه هل انظر في المرآه ماذا افعل في السرير اللعين لماذا انا متكوره هكذا تختفي الصوره في الدوائر وتختفي الدوائر فتهب وقفه غاضبة مذعورة حائرة أنا لا أفعل شيئا ولا أتذكر أنني أعمل شيئا ولا أتذكر أيام الماضية كيف قضيتها مع من قضيتها ولكن هناك شيء يعض قلبي لا أدري هل يعد مستحثه على الفعل على النهوض من السرير اللعين أم يعده ندما وحسرة على الأيام الماضية التي بلا لون أو معنى أو رائحة يمكنني من خلالها أن أتذكرها تلتفت فجأة نحو المرآة وكأنها تتذكر شيئا مهما تذكرت أنها حزينة ووجدت وجهها في المرآة عابسا حزينا بعيون محبطة